پاس بیٹھے کہنے کہ نہیں میں نہیں اس جگہ پہ بیٹھتا ہوں ہمیں ان چیزوں کو شوق ہی نہیں ہے ہم تو یہ چیزیں پہلے ہی دل سے نکال چکے ہیں وہ کہ جی اس جگہ پر آپ کو بیٹھنا چاہیے ہمیں نہیں کہنے لگے کہ بزرگ یہ کیا کیسی بات کر رہے ہیں ہمیں کیوں بیٹھنا چاہیے آپ اللہ بادشرہ ہیں آپ اللہ کے نیک بندے لگ رہے ہیں ہم آپ کی عزت کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس جگہ پر بیٹھیں آپ ہمیں بٹھا رہے ہیں کہلے لگ کہ یار ایک سوال ہے اس کا جواب دے دے مجھے بادشاہ نے کہا جی پوچھو مجھ سے کیا سوال ہے تو وہ جو اللہ والا تھا اس نے بولا ذرا بتاؤ یار کہ قیامت کا ایک دن جو ہے کتنا بڑا ہے اس نے بولا پچاس ہزار کے برابر ایک دن ہے کہنے لگا کہ اچھا جی پچاس ہزار کے برابر ایک دن ہے کہ جی ہاں جی پچاس ہزار سال کے برابر قیامت کا ایک دن وہ بزرگ جو تھا وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت آپ یہ بتائیے کہ آپ کی اور میری زندگی کتنا یہ پچاس ساٹھ سال ستر سال اسی سال اس وقت کچھ زیادہ ہوگی اب تو اتنی رہ گئی آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے پہلے سو تھا ڈیڑھ سو تھا اب آہستہ آہستہ کم ساٹھ سے اوپر نہیں کوئی جا سکتا ستر اسی تک پہنچ جائے تو سارے کہتے ہیں یار بڑی زندگی ہے اس کی اب ایک بندے کی عمر ستر سے اسی سال ہے اس سے زیادہ نہیں ایکسپائر ختم نماز قرآن روزہ ہر چیز سے رہ جاتا ہے اگر بچ بھی جائے تو کچھ بھی نہیں ہوتا بالکل ختم ہو جاتا ہے اب ہماری زندگی جو ساٹھ سے ستر سال ہے اس کو اگر آپ موازنہ کریں اس دن کے ساتھ جس کے ایک دن جو ہے وہ پچاس ہزار سال کے برابر ہے اس کے سامنے ہماری زندگی کتنا بنے گی ایک منٹ دو منٹ دس منٹ ایک گھنٹہ زیادہ تو نہیں بن سکتی پچاس ہزار سال ہیں ادھر اور ادھر ساٹھ سال ہیں تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ حضرت جگہ پھر سوچئے نا گھاٹے کا سودا تو کر کے بیٹھے ہیں نا آپ نے چند لمحوں کے لیے چند لمحوں کی لذت کے لیے رب بھی چھوڑا رب کا رسول بھی چھوڑا نماز بھی چھوڑی قرآن بھی چھوڑا حج زکوٰۃ سب کچھ چھوڑا ان چند لمحوں کے لیے تو اس سیٹ پہ تو آپ کو بیٹھنا چاہیے نا گھاٹے کا سودا تو آپ کر کے بیٹھے ہوئے تو حضرت ہم سوچیں نا کہ کتنا گھاٹے کا سودا کیا ہوا زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں ہے یہ جو بندے گناہ کر رہے ہیں کہ کوئی نہ جی کل توبہ کر لیں گے حضرت جی قبرستان جا کے دیکھیں کئی سینکڑوں بندے ایسے وہاں پر دفن ہیں جو یہ نیت کر کے سوئے تھے کہ کل اٹھ کے توبہ کر لیں گے کئی سو بندے ایسے سوئے ہوئے جو نیت کر کے سوئے تھے کہ چلو کل سے نماز شروع کرے گی ٹائم ہی نہیں ملا گناہوں میں زندگی گزر گئی توبہ کا وقت نہیں ملا چلے گئے اس دنیا سے چلے ہم نے بھی جانا ہے زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے نہ ہے کثر دارا نہ گور سکندر زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے کس کے پاس اتنا وقت ہے ہے کسی کے پاس وقت ہے کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ یار میں یہ گناہ کر رہا ہوں اس کے بعد مجھے توبہ کی توفیق مل جائے گی کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے اپنے نوجوان بھائیوں کو کہنا چاہوں گا یار جوانی کی عبادت جو ہے جوانی کی توبہ جو ہے یہ پیغمبروں کا شیوہ ہے اور رب تعالیٰ کو جوان کی توبہ اتنا پسند ہے اتنا پسند ہے کہ رب تالا عرش پر بیٹھ کے خوش